Ізначально, коли ми сюди приїхали, тут було дуже -очень багато трави, тут було страшно заходити. Ми заповзали сюди. Тут ні забору ж не було, ні нічого. Це все самі робили. Так Світлана та Анатолій Біюни з Маріуполя розповідають, як вперше побачили ділянку, яку придбали в селі Солодківці Хмельницького району сім місяців тому. Нині запрошують на подвір'я. Проходіть. Проходіть. Проходіть. Тут, тут ніби не подвальчик у нас тут є Та хата небольшая, большая, така там у слові как би бы сува таких не було. Под пол, там була все розбита, все смита, ну, 20 Двадцять літ ніхто здесь не жив. До того як переїхати на Хмельниччину в червні минулого року, говорить Світлана Біюн, вона з чоловіком, двома дітьми і зятем жили в великому приватному будинку. Вивчатися нікуди. Дім розвалений, криші нету. Ми коли сиділи в підвалі, було пряме попадання в кришу. Ну, буквально в п'яти мітрах улетіла там якась болванка з криші прямо в пол. Ну, була такою состояння, що ну все, ми вже не вийдемо сюди. З Донеччини на Хмельниччину родина, за словами Світлани Біюн, добиралася майже два тижні.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 Ну, коли я ще могла ходити, я працювала на роботу, ходила п'ять днів в тиждень. Ну, коли болезнь, скажімо так, заставила, я вирішила шукати себе, знайшла себе в творчості. Світлані ж і Анатолію нам подобається випікати а, смаколики. Вирішала, До цього Великодня, каже Світлана, зробила паски. Ми вирішили, що треба спити обов'язково, так як ми в тому році я паски пекла на кострі. Муж зробив печку ну, примітивну, як духовку. Вони мені не подошли, вони були як кирпичі, ці паски. Так було бідна. А в цьому році вже якби домашнє молоко, яйця домашні. Я пекла і іра украшала. Паски пекли, розповіла Світлана, в ремонтованій кімнаті, де родина розмістила спальню, кухню і вітальню. Тут повністю поли поміняли, стіни штукатурили, шпаклевали. Зробили цю стінку повністю розбирали, тут глушак, пічка нас дровами топимо. Світлана Біюн говорить, добудують хату і посадять город. Головне, щоб настав мир. Головне, щоб це була Україна і закінчилася війна. Оце найголовніше. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.